ازيكم عاملين ايه كل سنه وانتم طيبين النهارده طبعا بقى حبيت اعمل لكم نوع كده من انواع المخللات السريعه على سفرتك في رمضان جميل جدا وهينفعك قوي على سفرتك طبعا ولا هتضطري هت تجيبي بقى مخلل من بره ولا اي حاجه هتقومي تعمليه في ثواني وتحضريه على السفره وهيتاكل كله في ثواني هتجيبي معاكي طماطم وفصوص ثوم فلفل زي ما انت شايفه وطبعا ربع كوبايه خل وملح وكمون ورشه شطه صغيره طبعا لو عايزه عن كده هتحطي طبعا بقى شطه زياده عشان تبقى سبايسي وحلوه هحط الطماطم هقطعها كلها شرايح وهحط عليها التتبيله الحلوه دي وهحطها في علبه وحطها بقى في الثلاجه وعند الفطار هتطلعيها وهتبقى جميله جدا وهتبقى شربت من التتبيله كويس جدا جربي بقى المخلل السريع ده وقولي رايك فيه في التعليقات يلا لايك وشير للفيديو ودعمي بقى مطبخ الشيف توته لايكاتك وباي باي مع السلامه وصفات جديده باي باي